Înseară. Astăzi o să vorbim despre un lucru care ne interesează pe toți. Și care își pune aprenta atât pe viața noastră spirituală, cât și pe viața noastră materială, socială, familială, pe viața noastră Relația cu copii sau cu părinții. Și anume despre, o să vorbim despre iubirea de sine. Și o să încep prin a da două citate. A ne accepta noi în ce înseamnă să ne valorificăm atât imperfecțiunile, cât și calitățile. Despre Sfie Sandra Biric, parcă nu știu cum este, exact. Dar, ca cel care mi s-a părut și mai frumos, este trebuie să te iubești pe tine înainte să poți iubi pe altcineva. Când te pe tine și te manifeste așa cum ești, simpla ta prezență îi poate face pe ceilalți fericiți. Tu, ca oricare altă ființă din Univers, meriți dragostea și afecțiunea lor. Asta o spune Buddha. Și o să încep cu întrebările pe care, care mi s-au pus apropo de iubire. Iubirea de Sine. Ce înseamnă iubirea de Sine? Pentru noi e foarte greu de e, demonstrat iubirea, de dat o definiție dar dacă ne luăm prin, așa zisele, cinci forme de manifestare ale iubirii, cred că a te iubi pe tine înseamnă să nu ai o problemă, să petreci timp cu tine, adică să ai timpul tău cu tine, cred că înseamnă să-ți oferi lucruri, Cred că înseamnă să nu ai o problemă să te atingi sau să te lase atins, mă refer la masaj sau la mângâierea partenerului tău. Cred că înseamnă să poți să-ți oferi lucruri care îți plac și mă refer la <coughs> mici lucruri care, mici sau mari lucruri care te scutește de eforturi, de servicii, de eu știu, uh, hobby sau uh, activități care îți sunt Sufletul de Bucurie. Uh, și mai ales să te recunoști și să te înțelegi pe tine însuți. Asta este așa grosomodul și o să le explic pe fiecare în parte. Uh, adevărul e că iubirea asta de Sine, pot să spun că mă preocup de destul de puțin timp de ea. Evident că e mult mai ușor să o la ceilalți decât la tine, dar nu o să am o problemă să vorbesc inclusiv de găsirea uh, unor, uh, uh, eu știu, mici contradicții și neiubiri, chiar și în ceea ce mă privește. Uh, care sunt cauze neibirii de, de, de sine? Să știți că cauzele neibirii de sine sunt uh, Multiple. În primul rând, sentimentul de vinovăție, sentimentul de vinovăție de altă dată, vina ancestrală, căderea noastră. Nu se să intru în detalii privind căderea în dar noi, cei care am căzut, clar avem o problemă apropo de sentimentul de culpă și de vinovăție față de cer, față de Dumnezeu, față de ceea ce am greșit altă dată. Asta, evident, că sentimentul ăsta de culpă a fost amplificată de Biserica și de uh, slujitorii ei. Dar Hristos a venit și ne-a zis că noi suntem Dumnezei și uh, fiei Celui prea înalt, dar ca oameni în și ca oameni între căpetenii cădem și ne-a la stradiul de Dumnezei pe toți și de fi ai Maicii Domnului și de Fraței lui, Biserica a venit și de în cap și ne-a să ne spună fiecare clipă că noi suntem niște păcătoși, niște noroceni și o să ne mânce iar. Ei, ideea asta a făcut să ne coboare stima de Sine, să ne coboare iubirea de Sine. Pentru că e bine că dacă eu repet de o că sunt cel mai nenorocit și cel mai nefericit, și cel mai rău și cel mai... E evident că o să ajung să mă urăsc pe mine însumi. Și dacă ți-o repetă cineva pe care l-a investit cu o autoritate spirituală și îți spune tu ești un nenorocit, o, o, eu știu, o, și tu accepti treaba asta, e clar că o de a-i iubirea de Sine. Adică ce a venit să ne valorizeze pe noi, cei de pe Pământ. Adică Dumnezeu s-a coborât pentru mine pe Pământ, iar Biserica n a făcut decât să ne valorizeze și să răstărmăcească Învățătorile Lui, lui Hristos. Hristos m-a făcut fratea Lui. Da? M-a făcut uh, frații mei și surorile mele sunt cei care fac voia Tatălui meu. Da? M-a făcut Dumnezeu. M-a făcut uh, Fiul al Maicii. În schimb, Biserica și Zărășitorii ei m-au făcut să mă simt nevrednic, păcătos, nenorocit, cu de mine și păcătosul de mine și toată Biserica pe care îl Biserica și care sunt o farbă, false smerenii și care distrug stima de Sine și iubirea de Sine în moame. Cum poate afecta relațiile cu părinții, în de Sine. Păi iubirea de Sine, în primul rând, se manifestă prin lipsa de, de, de demnitate. Și atunci când ai o, o, o asemenea lipsă de demnitate, automat îi lași pe ceilalți să se dicteze în care ta. Tu nu poți să spui ceea ce îți dorești, de ce, aspunți, pentru că înăuntru tău consider că nu meriți să fii ascultat sau că nu merit să fii. Automat asculti de ce ți-i corinții tăi 100%. Zice, du-te și faci că așa e bine, dă și facea că așa e bine, dar fără să-ți fără să-ți exprimi măcar punctul de vedere. Deci, în general, copiii cu o lipsă de stima de sine, o lipsă de iubire de sine, fac într totul voia părinților. Fie sunt foarte Uh, niște răzrătici. Deci sunt extreme. Că de, lipsa de iubire de sine se poate manifesta și ca o, cum să zic eu, o împotrivire relativ la părinți, dar și ca o obediență relativ la părinți. Da? Și atunci trebuie studiat care formă o manifestă omul respectiv. Cum ne afectează în iubirea de sine relațiile cu familie, partenerul, copiii, prietenii pe plan profesional? Păi lipsa de stimă de sine va face ca eu să fiu slujitorul celorlalți. Eu pot să fiu slujitorul celorlalți, cum a zis și Hristos. Adică să-i ajut pe ceilalți. Dar pot să o fac cu demnitate. De, Una este să o faci cu umilință, și altul este să o faci cu demnitate. În general, cei care au o lipsă de stimă scăzută sunt slujitorii uh, tuturor, dar fără demnitate. Ei sunt un fel de lupi beta care sunt la capătul haitei și mănâncă ultimul, pentru că ei consideră că ar trebui să mănânce ultimul. Adică, de multe ori, lipsa asta de stimă de sine se manifestă ca o rușine, ca o. lipsa de iubire de sine se manifestă ca o rușinosă, de os. știți, se lasă pe ei la sfârșit, mai sunt mai importanți ceilalți, tot felul de chestii de genul ăsta. Deci, un om, poate să poți să-i vezi, apropo, de stima de sine, modul cum se comportă în raport cu ceilalți, modul cum își pune punctul de vedere, modul cum se, uh, cum se așează în, uh, în, uh, în raport cu etenii. cu Pentru că există rapoarte de egalitate, rapoarte de supunere, rapoarte de obediență. Mă rog, o întreagă poveste. Uh, în raport cu de el va face întotdeauna ceea ce trebuie, va face, mă rog, nu neapărat ceea ce trebuie și ce vrea celălalt. Da? Se va fi supus, va fi, se va manifesta obedient. Iar în general, relațiile astea, cei cu iubire de sine scăzută sunt cei care îndură tot, pentru că consideră că merită să îndure. Deci, în celălalt profilul de victimă a unui înibit, este, de fapt, o manifestare a neibirii de Sine. Victimele atrag călăi prin faptul. Deci prin faptul că nu există respectul, iubirea de Sine, stima de Sine. Cât este de important să cunoști partea întunecată din tine? Făi, nu poți să te iubești complet, când nu și umbra ta. A te cunoaște și a te iubi, vreau spune să te iubești și să te accepti așa cum ești cu tot cu umbră. A cunoaște umbra, dar te face să fii complet. Abia atunci poți să te iubești cu adevărat sau nu, Pentru că numai când nu cunosc și părțile negative pot, cu adevărat, să mă accept și să mă iubesc așa cum sunt. Deci nu, să, nu putem să vorbim de iubire de Sine fără conștiință de Sine. Iubirea de Sine vine din cunoașterea de Sine. Nu poți să te iubești pe tine dacă nu te cunoști. De ce ne percep cei din jur ca fiind egoiști după ce începem să ne iubim? Pentru că în general, cei din jur sunt obișnuiți cu noi să fim obedieni sau să fim într-un anumit fel. Când om începe să se, să se iubească, nu mai poți să faci cu el ceea ce vrei tu. Hai, face masă sau du-te, fă aia. Omul începe să spună. Dar de ce? Dar pentru ce? Dar de ce eu? De ce nu amândoi? De ce să fac eu un lucru pe care o să facem amândoi? De ce uh, uh, și care-i scopul? Și pentru ce? Dar de ce nu faci tu? Adică omul ăla începe să gândească și să reacționeze. Un om care nu are iubire de sine, va fi un om care se va situa tot timpul în altă poziție decât cea de egalitate. Fie va, se va manifesta ca un sub nivelul celui de lângă el, fie va încerca să fie deasupra. Pentru că El nu-și găsește punctul și centru de echilibru. El negăsindu-și centru de echilibru, fie este obedient, fie se transformă în călău. El fluctuează între cele două. Pentru că El nu se regăsește pe El însuși. Un om care știe foarte clar cine e El, va fi, dintr-o anumită perspectivă, echilibrat. Nu va fi nici călău, nu va fi nici victima. Pentru că El știe foarte clar unde se situează. Iar cei din jurul lui pe și pe cei care se iubesc pe ei înșiși, tocmai pentru că cei care se iubesc pe ei înșiși, știu să-și Ori noi, ca și nație creștină, am avut impresia că faptul că te jerfești pentru ceilalți, că faci pentru ceilalți, este o metodă de evoluție. Da, este o metodă de evoluție, cu un singur amendament, să iubesc pe ceilalți, ca pe mine, însum, nu mai puțin. Adică dacă am două cămăși, dau una. Nu dacă am una, dau una. Ei, și atunci, într-o mare așa de indivizi care se îți lipsiți de stimă de sine, de demnitate, cum este nația asta, când apare cineva care se iubește pe el însuși, care știe foarte clar care este rolul lui un Univers, va fi să egoist. Și dacă faci ceea ce trebuie și pentru el și ceea ce trebuie pentru ceilalți se va considera că el este un egoist. Deși el își oferă ceea ce are voie și poate că oferă celălalt ceea ce au ei voie. Numai că uh, faptul că el își oferă, îl face să fie considerat egoist. Nu. Că se iubește pe el și că până la urmă își oferă ceea ce are voie și nevoie. Ideea este că Transformarea unui om care a avut o percepție greșită asupra lui însuși și care începe să se iubească este foarte mare în ochii celorlalți. Dintr-un om care îi spune fă aia și făcea aia și făcea aia și aia și aia, și aia. la un moment dat el începe să-și manifeste punctul de vedere, începe să, să se manifeste ca și Spirit, să-și manifeste voința. Evident, nu va mai fi pe placul celor care au fost obișnuiți ca el să fie un fel de roboțe. Ori, uh, uh, general, oamenii nu au nevoie de parteneri cu dialoguri. le plac oamenii care răspund și fac ce vor ei. Ori, uh, conștiința de Sine, demnitatea, uh, se produce prin zile spirituală, iar iubirea de sine se, se, se, se, se, la iubirea de Sine se ajunge prin conștientizare și atunci nu mai poți să ai un om supus. Ai un om cu care ai un partener dialog, dar în niciun caz un om supus. Deci, cu adevărat, un maestru își face oameni de dialog, nu oameni supuși. Principiul ierarhiei nu are nicio legătură cu evoluția spirituală. Dumnezeu are ca și spirite de dialog, toate entitățile spirituale. Deci orice entitate poate să-și dea cu presupusul un bun omers un al Universului. Iar Dumnezeu, că Dumnezeu ia decizia optimă, este perfect, dar câteodată, de exemplu, Dumnezeu te lasă să se întâmple ceea ce crezi tu, special ca să-ți dai seama că nu greșești. De asta înseamnă înțelepciune. Dumnezeu este un partener de dialog, în primul rând, nu un tiran care supune necondiționat de Dumnezeu educă, nu forțează. Ori, asta este, așa se pune problemă problema și în relații. În relații când apare neibirea de sine, automat unul se transformă în victimă și altul în călău. De ce? Pentru că așa funcționează cuplul. În momentul în care uh, uh, cel care are iubirea de sine, uh, cel care și uh, construiește iubirea de sine, se începe să se, să se echilibreze, automat iese din profilul de victimă și dispare călăul care se manifestă prin Cel de lângă el. Deci noi, prin iubirea noastră de sine, atragem călăi de lângă noi. Nu al Deci fiecare are lângă el călău sau vitimă pe care o merită. Pe care a atras -o. Eu nu zic că e bine să fii nici victimă, nici călău, Dar fiecare atrage ceea ce atrage. Ce legătură există între iubirea de sine și părinții? Păi, în primul rând, părinții sunt manifestarea noastră. Și automat, noi o să vedem în părinții noștri o noastră. Deci dacă noi avem o neibire de sine ca femeie, automat e clar că mama noastră are toate șansele să fie o femeie care nu se iubește pe ea însăși ca femeie. Dacă eu am un neîncredere în mine ca bărbat, se poate întâmpla foarte clar ca Tatăl o să am un neîncredere ca bărbat. De ce? Pentru că tot ce se manifestă în mine se manifestă și în părinții mei. De ce? Pentru că eu m-am născut că am rezonat, am rezonat cu, cu umbra lor, cu defectele lor, nu cu calitățile. Ceea ce ne atrag pe noi pe Pământ sunt defectele, nu calitățile. Deci ceea ce ne-au atras pe noi, în părinții noștri, sunt defectele lor. Nu calitățile lor. A, da? că se regăsește și calități? Da. Dar trebuie să înțelegeți că ceea ce ne atrace pe noi și pe Pământ și ceea ce ne face pe noi să rezonăm cu Pământul, sunt defectele noastre care se regăsesc automat în părinții noștri. Și atunci legătura dintre neiubirea de Sine a mea și părinții mei este că eu o pot să o regăsesc în părinții mei. Fie că e bărbat, fie că e vorba de tată, fie că este vorba de mamă uitându-mă foarte clar la părinții mei, clar a despre mine și de, apropo de iubirea de Sine a mea. Legătura dintre iubirea de Sine și bucuria de a trăi. Păi uh, un om care nu se iubește, nu se iubește pe el însumi, nu își va oferi lucruri. Nu se va bucura de viață. De ce? Pentru că om care, care nu se iubește, va considera că nu merită. Și dacă nu merită, automat nu își va oferi lucruri și nu va ști să se bucure de nimic. Nu știe să bucure de ceva pe care Nu se știe să bucure de mâncare. Nu știe să bucure de, de timp liber, nu, nu știe să bucure de faptul că respire, de o floare, de munte, de soare, de un răsărit. El nu poate să bucure pentru că el nu se iubește. Și dacă nu se iubește, el nu poate să-și ofere nicio bucurie. Ori să spune că viața este făcută nimic bucurii. Corect. Dacă noi nu știe să bucure, nu o să-și ofere nici o cafea, nici un suc, nimic din ce, și o va face inconștient, special, ca să se auto Un om care nu se iubește pe el însuși, se auto -pedepsește. Și găsește formele cele mai ciudate de a se auto -pedepsi. De la a nu-și oferi ce îi place, până la, la autoflagelare ca, măi, ca exacerbarea neibirii de Cum să ne anhilăm gândurile care ne mașină zilnic pentru a ne accepta că suntem ceea ce suntem în momentul de față. Bun. Ce e important este că trecutul a fost. Nu mai pot să-l schimb. Și atunci ceea ce, mai important, ceea ce este cel mai important lucru este prezentul. Prezentul și ceea ce fac eu în prezent îmi schimbă viitorul. Și atunci orice când care vine în minte poate să fie înlocuit cu un cânt pozitiv. De exemplu, dacă vine în minte, eu nu merit nimic. Bun. Dacă nu merit nimic, de ce s-a născut Dumnezeu pentru mine? Dacă nu meri nimic, de ce există miracolul asta al vieții, care ne face să trăim și eu, pentru care sunt de pe Pământ? Dacă eu nu merit, merit nimic, Dom'le, am un corp care este mai, cum uh, să spun eu, care este -o, adevărat, este o adevărată inginerie genetică. Dacă eu nu meri nimic, de ce mi-a dat cineva, Universul, Lumea, Dumnezeu, această pe care să, cu care să funcționeze în lumea asta, anumitul trupul omnesc, care este extraordinar de complex și de frumos și de armonios creat. Dacă eu nu merg nimic de ce trăiesc, simplul fapt de a răspunde la întrebările astea, te face să îți dai seama cât de important ești. Cât de important și câtă muncă, câtă gândire, câtă, uh, cum să spun eu, câtă uh, Știință a pus Universul în tine, ca persoană. În momentul în care realizez cât a investit Dumnezeu în mine ca să exist, îmi dau seama ce e important să dacă stai să te gândești că, nu știu, nu mai știu cât termin am despre sunt la o ejaculare. Dom'le, dar din ăștia eu am apărut, care este probabilitatea să apar și cât, cum să vă zic eu, să uh, cât a evoluat specia asta umană, ca să apar eu, îmi dau seama cât de important sunt. Și că, până la urmă, Universul acesta este creat de Dumnezeu. Mă rog, de Arhistadegu. Ăsta. Acesta. Al Universului. Special ca să pot să trăiesc. Este un loc de joacă, de educație, de școală, de luptă, în teren, de sport, creat de Dumnezeu pentru mine. atât de important să Și nu mai Pământul, Universul Material. Și atunci, dacă sunt important, înseamnă că orice gând care vine în minte și care îți spune că nu este fals. Pentru că tot ceea ce e în jur e creat special pentru mine, este un. o scenă, un decor, creat pentru mine. Ca să Ce etape mă conduc către conștientizarea faptului că mă iubesc sau cum conștientizez cât de mult mă, mă iubesc sau cât de mult mă umbesc? Uh. Cum îmi dau seama că mă iubesc? Greu de spus. Pot să-mi dau seama că mă iubesc în funcție de reacții pe care le-am relativ la diverse lucruri. Uh, mi s-a întâmplat și eu pot să. Dar pot să analizez treaba asta în raport cu ceilalți. Mi s-a întâmplat să ofer ceva unei persoane. Uh, nu foarte spun și persoana respectivă să spună sincer, dar nu trebuia nu trebuie să mii ceva de atât de valoros. În momentul în care tu consideri că nu meriți un lucru, valor, un lucru valoros, este o dovadă a lipsei de iubire și de stimă de sine. <coughs> Pentru mine modelul este Hristos, da? Hristos a, a primit și bănuții de la văduvă, deci nu am nicio problemă să primească și bănuții de la văduvă. A primit și banii de la bogătași. De deci nu a avut o problemă să primească, tărmâiesc, mirnă, aur. Da? Uh, ca pe un lucru cât se poate de firesc. De ce? Pentru că el se iubea pe el însuși. El știa cine e. Știa ce caută în Universul acesta. Știa care e nivelul lui. Și culmea este, deși știa care este nivelul lui a tratat pe toată lumea, indiferent că e Pilat din Pon, că e vorba de uh, Samain Agri, că e vorba de uh, uh, cum se cheamă? de evrei, sau că e vorba de uh, romani, îi tratează pe toți egal. De ce? Pentru că el știa foarte clar unde e și că nu are de ce să fie, se considere nici superior, nici inferior, un atom. Ceea ce este se Deci el ne-a privit pe toți de la egal. Nu a zis, băieți, vedeți că eu sunt Dumnezeu ostru plecați aici. Nu. I a tratat pe toți egal. Bun. În momentul în care eu consider că nu merit, sau cum zicea Iuda, Ei, dar de ce? Mai bine dădeam bani ăștia și îi pentru sărage." <coughs> atunci este o lipsă de stimă de sine. O lipsă de iubire de sine. Și atunci modelul ăsta cristic uh, presupune primesc ceea ce mi se oferă, dacă așa consideră Dumnezeu, pentru că merit, dacă așa consideră Dumnezeu. Dau ceea ce trebuie. Cât trebuie. Și atunci echilibrul acesta este firesc. Între ce primești și ce da aia El a dat de mâncare și a prăint oameni. N-a avut o problemă să, să primească aur, smirnă și tămâie. Toate astea au fost făcute firești. Nu a avut rezistență interioară. Nici n-a dat, nici a primit. Nici a dat ce cea cea cea cea cea cea lui Dumnezeu. Asta presupune înțelegerea problemelor și legilor divine. <coughs> La un moment dat, nu îți se mai pare nimic uh, greșit. <coughs> deci, una dintre metodele prin care poți să să-ți dai seama dacă te iubești sau nu este în funcție de valoarea lucrurilor pe care ești în stare să-ți le oferi. Sunt oameni care, deși câștigă foarte mult, nu sunt în stare să-și cumpere lucruri de valoare pentru că consideră că sunt prea scumpe. Și atunci, asta este o dovadă a, de de, a a lor de către ei înșiși. Adică, pur și simplu, deși câștigă, eu știu, 100.000 de euro pe lună, ei nu pot să-și ia o cămașă de 200 de euro sau de 500 de euro. Care, la banii, respectiv, ar fi un lucru fier trebuie să înțelegem că există o stratificare și că dacă un om câștigă o anumită sumă de bani, încât se poate de fier să îmbrace de o anumită sumă de bani. Astea sunt lucruri firești care trebuie să curgă fi, din cu societății. Bun. Din păcate, sunt oameni care, deși câștigă prost, ar vrea să spun pe scump, să se îmbrace scump. Și sunt oameni care, deși câștigă mult, se îmbracă prost din de fapt din zgârceni. Dar de fapt, zgârcenie este o formă de manifestare a de iubire de sine. Când ești zgârcit față de tine însuți, e o dovadă de iubire de sine. Când ești zgârcit față de ceilalți, este o dovadă a neîmirii de, de oameni. Înțelegeți? Deci asta este diferența. în față de mine înseamnă că nu mă iubesc pe mine, deci nu mă ofer, nu mă iubesc, nu mi-au. Pe când în față de ceilalți, este neibirea față de semn. Și peste pe asta trebuie să. Fie. Fiecare, până la urmă, orice om poate să fie, merită să fie îmbrăcat în cei mai buni. Pentru că fiecare om este o reprezentare a lui Dumnezeu. Ca să mă iubesc pe mine, ar trebui să mă accept așa cum sunt și să ajung la mine cu bune și cu mai puțini bune. Cum fac asta? Experimentând. Eu am o expresie și poate nu e cea mai dragoste. Nu pot să, pot să vorbesc despre sex, dar nu pot să înțelegi ce înseamnă sexul decât dacă experimentezi. Adică putem să facem teoria sexului. Dar până nu ești cu un partener cu care să faci dragoste, nu ai cum să experimentezi. mai sex. Așa este și cum ne de sine. Trebuie să experimentez. Trebuie să-mi experimentez limită. Uh, bun. De unde pot să sar de la topogan. Păi eu nu pot să sar. Mi-e frică de la 5 metri. Perfect. Dar pot să sar de la 3. Aia este limita mea. Pot să-mi o Da. Pot prin exercițiu, pregătire psihologică, să sar de la trampolină, de la 10 metri. Corect. Am ajutat asta să mă iubesc pe mine? Nu mă ajută să mă iubesc, dar mă ajută să mă cunosc. E evident că dacă eu sar de la 3 și la un moment dat ajung să sar de la 10, Încrederea și stima mea de Sine va crește și automat o să ajung să mă iubesc mai mult. De ce? Pentru că pot. Pentru că pot să trec peste. Și acum una dintre formele prin care pot să cresc iubirea de Sine este antrenamentul. În fiecare zi să-mi demonstrez că pot să fac lucruri mai bune. În general, cei care se antrenează foarte mult, este tot ca o dovadă de iubire de Sine și că au nevoie de confirmări. de proprii, propriilor pot ca să poată să se iubească pe ei însuși. Ei, ce mai pot să fac, apropo de iubirea de Sine? Pot să, deci pot să-mi ofer lucruri. Pot să îmi să am activități noi. Am activități noi, care mă fac să împățin lucruri noi, care îmi deschid orizonturile, deschizându un orizonturile, automat încep să văd lucrurile altfel. încep să văd lucrurile mult mai amplu, mult mai complex. Da? Poți să vizitezi locuri noi. Vizitând locuri noi, vrei nu vrei că informații noi. Vrei nu vrei evoluezi. Pentru că te obligă faptul că intri într-un alt mediu. Orice ieșire din zona de confort și dus și făcut ceva nou și învățat nou, îți schimbă Optica vis-a-vis de lume, viață, tineri însuți. Și atunci e foarte important ca eu să fac lucruri noi, apropo de iubirea de sine. Mergând, descoper, îmi descopăr limitele, îmi descopăr hipere, îmi descopăr fricile, îmi descopăr uh, uh, defectele în relații cu ceilalți. Pot să spun eu, relațiile sunt făcute în așa fel încât să-mi descopăr defectele. Că sunt invidios, că sunt zgârcit, că sunt, că, mă rog, nu e o spun Că omul respectiv e gelos, că e, eu știu, mă rog, defecte. Dar nu poți să le cu oameni și trecând prin situații noi. Că e lene că e, eu știu, un împiedicat, că e lent, că e toate astea. Și atunci nu pot să dau seama de asta decât mergând din situații în situații nouă. Ideea este să-mi dau seama cum sunt, mă accept așa cum sunt, dar să nu înseamnă că nu împiedic, mă împiedic. Să, adică că nu încerc să mă și schimb într-un sens pozitiv, pentru că nu pot să rămân așa. Da? că adică pot să rămân așa. Dar iubirea de simță. Presumului și ei, și... adică, dacă mă imaginez pe mine ca un copil și eu iubesc copilul ăla, e clar că îmi doresc ca copilul respectiv să fie bine. da să fie bine, să fie armonios, să înțeleagă lumea așa cum e. Aceeași lucru trebuie să fac cu mine însuși. Cum elimine regulile celorlalți părinți, societăți biserică, etc. cum elimim programările prin care mi se spune cum trebuie să fiu. Deci, în primul rând, trebuie să uh, am, să fiu onest cu mine însumi. Să Să-mi dau seama ce din educație și ce e din mine, ce-mi doresc eu, ce-și dorește societatea și undeva să fac comedie într trebuie treburile astea. Adică, eu vreau să mă bat. E clar că societatea nu vreau să mă bată. Dacă pot să găsesc un cadru legalizat în care să mă, dor, să mă bat, mă bat la sală, mă duc în nu am decât să mă bat când vreau. Dom'le, uh, uh, persoanele respective îi place, eu știu, oricui îi place nu știu ce. Vrea să oameni omul, Problema asta e plăcerea ce Perfect. du există cadrul organizat, poți să te faci militar, poți să te faci agent secret, poți să te faci criminal profesionist, în lumea asta poți să te faci orice. Ok? Și faci treaba asta, poți să îți îndeplinești cu orice gărgămâne din camp. Și atunci, e clar că mă eliberez de tot ce zice Biserica, Societatea, Lumea, m-a Deci, dar e foarte important să-mi dau seama foarte clar ce-mi doresc. Da? Asta se detâlnește cel mai greu la persoane care descoperă la un moment dat că sunt gay. Și trec pentru o printr un soi de furtună așa, sufletească, în care nu pot să-ți accepte că, de fapt, sunt altfel decât ceilalți. Și atunci, evident că am mult asemenea oameni și am zis, nu poți să schimbi faptul că ești gay. Nu ai cum. Adică nu ai cum. Și le explic. De ce? Cum se transformă? Cum vine Spiritul? Cum e iang, Cum e ei. Da? Și atunci este o chestie pe care poți să-ți o asumi. Poți să încerci să o schimbi. Absolut. Da? Poți să încerci să nu o schimbi. Sau poți să-ți o asumi. Pur și simplu. Asta e. Dar în niciun caz nu se poate. Nu, nu, nu, nu, nu poți să o negi. trebuie făcut ceva. Adică trebuie. Nici nu trebuie. Dar e clar că uh, nu poate să rămână în ea. Și că uh, omul respectiv care descoperă că este un pic altfel decât ceilalți sau că e ei, uh, e bine pentru el să ajungă la acceptarea acestui lucru. Și că simpla neacceptare îmi face să nu fie bine. De ce e important să mă iubesc pe mine? Păi foarte bine. Exemplu. Dacă eu nu mă iubesc pe mine, ne iubirea asta de, de mine este o energie care se va proiecta pe toți cei din jur. Și atunci ceilalți să proiecteze, o să perceapă neiubirea mea de mine. Și prin neiubirea mea de mine, automat se manifestă răul. Iar răul mă va ataca exact pe centrul ăsta. Răul nu are mine. Și atunci o să te umilească exact în zona ta cea mai sensibilă. Neiubirea ta de tine. Și atunci este important să ajung să mă cunosc pentru că, cunoscându-mă, încep să mă iubesc și atunci nu poate să-mi spună nimic relativ la mine Pentru că eu mă cunosc și nu are ce să... Uh, îmi dau seama că sunt o ființă minunată acestui Univers. Cu micile, marile noastre probleme, fiecare. Dar că sunt niște ființe minunate și că uh, simplu fapt că înțeleg treaba asta ne face să creștem foarte mult. Și nu mai în ochiarea, și în plan spiritual. De unde știi dacă încercând să te iubești pe tine, nu devii egoist? Păi, e important să încerc să mă iubesc pe mine. Da? Există șansa să ajung la un moment dat egoist? Se poate. Nu zic. Dar, la un moment dat, viața a demonstrat că trebuie să ai grijă de alții. Și atunci ai revii. vrei, nu vrei. Când îți găsești echilibru, pendulezi între neînvira de sine, egoism, neînvira de sine, egoism. Așa, până când. Această sinusoidă se, se armonizează. Și atunci, nu mai ai de ce să fii egoist pentru că te iubești pe tine însuți. Nu mai te duci în extreme. Ba, îți un mâna de pe cer, ba, nu îți oferi nimic. Ba, petreci timp cu tine, ba, te adăcești muncul. Și atunci, e foarte important, mie e important. Mă rog, cred eu că în dobândirea iubirii de Sine, nu trebuie să i pierzi în vedere nici pe ceilalți. Adică îți oferi, și el, dar le oferi și ceilalți. Și dacă poți să îți oferi, și să-l oferi și celor pe care le iubești, pe care îi iubești în cel puțin egală imisoare. Poate să fie munca o formă de autofragerare și de manifestare de iubire de sine? absolut da, cei care sunt alcoholici sunt fie oameni care sunt active asupra banii fie sunt oameni care nu se iubește pe ei înșiși, atunci consider că trebuie să se autoflagereze, iar munca este o formă de fugă. O fugă de ei înșiși, decât să se ducă acasă, să steați cu ei sau au relații de neibire vis-a-vis -vis de partenerul de sex opus, sau de partener, în general. Ei preferă să fugă prin muncă, special ca să scape, să scape de relația cu ei înșiși, de singurătate, de singurătate. Îți dai seama cum ești tu în realitate Toată lumea de ce prin singurătate, apropo de conștientizare și creșterea iubirii de sine? Deci, singurătatea este o etapă în a te cunoaște pe în Sus. Atunci ai și bună, eu sunt dragos, Da, cine și ce caut eu pe planeta asta? Bun. Și atunci, această relație cu Dumnezeu se poate găsi doar în singurătate că după ce m-am descoperit în singurătate, încep să intru în relația de cuplu sau în relația de parteneriat, sau în asociere, ca să-mi dau seama cum în această situație, este altceva. Dar, în realitate, eu mă descopăr pe mine însumi, în singurătate. Atributele le descopăr în relație cu Ceilalți. În mele le descoper. bunele le descoper în relații cu ceilalți. Cu iubita, cu partenerii, cu prietenii, cu părinții, cu copiii, cu Dumnezeu, cu trupul cu mai știu eu ce. Și-am zis. În general, cei care uh, muncesc din greu, uh, fug de ei. Fug de. În general, nu se iubesc pe Sine. Cum se manifestă nevirea de Sine în viața sexuală? În Îngear cei care nu se iubesc pe ei înșiși, oscilează între rol de cartilău, un rol de victimă. Cei care nu se iubesc autentici, ei au, au nevoia să fie dominați și victime în plan sexual. Adică, să fie cei care stau de desubt. Dar știți care e paradoxul? Și cei care nu se iubesc pe ei înșiși, dar uh, de exemplu, sunt femei, femeile care nu se iubesc pe ele însele, pentru că sunt bărbați, sunt spiritele masculine tu toate femei, uh, au nevoia de a domina bărbatul. Uh, în asta o victimă-călău se, deci, se transformă foarte ușor victima în călău și călău în victimă, Adică e o, o, o schimbare bruscă de rol. Așa că neibirea de sine în, în viața sexuală se poate manifesta fie ca formă de victimă, fie ca formă de, sub formă de călău. Neibirea de sine poate să se manifeste ca formă de agresivitate? Absolut, da femei care la nivel interior erau bărbanți și care provocau efectiv partenerii, îi scocau, efectiv din minți, tocmai ca respectivii să le tragă o mamă de bătaie, pentru că considerau că la nivel interior merită. Și asta se datora, tocmai ca neibirii de sine. Asta se poate manifesta până la nivel, până la, uh, nivel uh, de masochism. Masochism, refer, uh, ca în film, ca în etc. Uh, deci neibirea de sine se poate manifesta sub formă de agresivitate. E, agresivitatea asta să fie verbală, poate să fie verbală, uh, poate să fie chiar și până la nivel fizic. Gelozia și posesia. Sunt conștientizări? Sunt o consecință a neubirii de sine? Absolut da. De ce? Pentru că cel care nu se iubește pe el însuși, însuși, nu este conștient de valoarea lui. fiind conștient de valoarea lui, automat se pune în postura, um, cum să spune, um, consideră că nu merită ceea ce are de la partenerul lui și automat apare frica de abandon. Frica de abandon apare tocmai din cauza asta. Eu nu merit să fiu iubit, deci dacă nu merit să fiu iubit, mai merită să plece, dacă merită să plece, eu să rămân singur. Și atunci. Ne iubirea de Sine se poate manifesta ca gelozie și posesie. De ce? eu nu mă iubesc, înseamnă că nu merit, dacă nu merită, dacă ar pleacă, ce, deci cam asta e laționat, dacă la pleacă. Și atunci, automat, eu nu merit, eu nu sunt de frumos, e, aia e mai bună, e mai aia, mai aia, Și atunci, automat, apare gelozie și posesie. Dar dacă eu am încredere în mine, ca om, ca bărbat, ca spirit, ca femeie, automat îmi dau seama că eu am ceea ce merită la Universul ăsta, este dacă eu am ceea ce merită la Universul ăsta, e clar că cine trebuie să stea de mine sau cine vrea sau cine mă iubește așa cum sunt, după sta lângă mine. Și dacă mă iubește așa cum sunt, nu, nu mai există un alt bărbat sau o altă femeie precum mine. Și atunci nu are nevoie de din moment ce eu sunt cel care și îmi toate nevoile. La fel este. Deci potrivirea asta, apropo de oameni și de conștiință de sine, este atât de mare, că, în momentul în care întâlnești pe cineva cu care te potrivești perfect, e clar că omul la se iubește el însă și are conștiință de sine. Deci nu se poate să întâlnești două persoane care să fie la fel pentru tine, pentru că nu se poate. E ca și cum mai spune că o pereche de nu are mai multe mănânci și mai multe mănânci Nu. De ce? Foarte simplu. Când eu știu cine sunt, știu foarte clar. Bun. sunt că femeia de lângă mine pleacă, dar eu știu cine sunt, e clar că înțeleg că ei nu i-am fost, cum să zic eu, pereche. Mănușa perechi, Pentru că altfel nu se putea duce cu altul, dacă se duce cu altul. E clar că ăla e și unul care o împlinește mai mult din alte perspective. La fel, dacă eu mă duc cu o altă femeie, înseamnă că, de fapt, femeia lângă mine nu mă împlinește în anumite perspective și atunci e clar că nu apare niciun fel de vină. Nu există vină. este pur și simplu. Vorba conștri, nepotrivire de caracter. Dar asta nu înseamnă că doi oameni, mă rog, care se iubesc pe ei și ajung să se urească. Nu. Doi oameni care se iubesc pe ei și înseamnă că care iubesc pe ceilalți în aceeași măsură. Și e clar că dacă nu sunt împreună, ajung să înțeleagă că nu pot să fie împreună și motivele pentru care nu sunt împreună. Și atunci dacă nu sunt împreună, pot să rămână foarte bun. Prieteni fără să aibă probleme cu gelozie și posesie. Deci, gelozia și posesia ta sunt consecința neiubirii de sine și lipsei de stimă de sine și lipsei de încredere în tine însuți. Tu ai încredere în tine ca bărbat. Pentru ce? Da? Neiubirea de sine își pune amprenta și pe modul în care ne îmbrăcăm sau ne comportăm în societate? Absolut da. Neiubirea de sine în general face ca oamenii să-și ia niște măști. Și atunci, fie sunt, uh, încearcă să treacă neobservați, fie încearcă să treacă în Evidență, creză că prin asta și capă trebirea de sine. Și atunci, ori se îmbracă eu, ori se îmbracă foarte șters. Deci tot, tot extremele. Uh, eu am încercat, la un moment dat, mi se pare că uh, Coco de Chanel, sau cum îl chema, Coco Chanel, spunea uh, îmbracă-te cu haine frumoase și oamenii o să vadă hainele, îmbracă-te corect și oamenii o să descopere femeia sau ceva de genul ăsta uh, Asta înseamnă iubirea de sine. În momentul în care eu mă iubesc pe mine, eu iau hainele pentru mine. În general, tot ceea ce vedem la televizor, sunt femei care iau haine pentru ele. De deci, ce iau haine? Pentru că se cheamă Gucci, Chanel și mai știu eu ce și altele, Prada și toate astea. Ele nu iau hainele pentru ele, nu iau hainele care îi se potrivesc lor. Ele iau hainele pentru ceea ce reprezintă hainele. Da? Ori asta este greșit, asta înseamnă că eu acord hainei importanță decât, mai mare importanță decât îmi iau mie. Eu îmi iau mie un ceas care mi se potrivește mie. Poate să fie unul de 5 lei, poate să fie unul de 50.000 lei dar e important să-l iau ceasul meu. Dacă nu iau ceasul meu, o să fie mai important obiectul decât mine. Asta nu înseamnă că nu toți oamenii sunt importanți. Dar importanța pe care și o acordă lor, este mai mică decât obiectul pe care le poartă. Pentru în momentul în care un om spune: Știți, eu port haine de 6000 de euro." înseamnă că pentru el sunt mai importante hainele decât el însuși. Altfel spunea. Da, cu niște haine frumoase. Nu că să haine 6.000 de euro. Înțelegi? Asta este diferența. nu mă interesează cu un ceas. Că e de 1000 de euro sau de N. 100 de lei. E important dacă e frumos ceasul ăla sau dacă e ceasul meu. Asta este diferența între oameni care încearcă să, să epateze și oameni care sunt adevărați, care sunt veritabili și care sunt acolo unde e locul. Că sunt oamenii care sunt acolo unde e un locul. Loc, care sunt acolo unde le e locul Și care poartă un ceas pentru că ceasul ala li se potrivește. Sau care poartă o haină pentru că haina li se potrivește. Sau pentru care au o casă și casa aia se potrivește. Pentru că acolo trebuie să fie. Și sunt oameni care încearcă să se empateze. Oamenii care încearcă să se nu să îi iubesc și ei iau-l ei Asta este diferența. Un om care știe locul lui, va avea casa, hainele, mașina, conform locului lui. În momentul în care încerci să accezi pe un plan care nu este al tău, intri în conflict cu tine însuți. Și atunci, îmbirea de sine trebuie să pune, eu sunt asta. Astea sunt hainele mele. Astea sunt hainele pe care le simt eu. Perfect. Dacă m-aș îmbrăca la altfel, n-aș mai fi eu. Da? Așa e. A, a, a, așa se manifestă în plan exterior, stima de sine. Îmi iau lucruri care mi se potrivește. Poate pot să-mi placă. Știți, îmi plac Ferrari și îmi plac și Lamborghini. Dar nu mi se potrivește. Ok? Asta ce să vă explic. Poate să-ți placă un lucru, dar nu înseamnă că ți se potrivește ție. Și dacă nu să se potrivește ție, nu ești un autentic. Autenticitatea este o dovadă de iubire de sine. A fi autentic presupune că știi cum ești, presupune că te manifeste așa cum ești, presupune că te lasă lege ce zic ceilalți, presupune că te gândești. Dom'le, cine mă iubește, mă iubește." Și așa. Asta nu înseamnă că ești un uh, suficient și un infatuat. Asta nu înseamnă că nu evoluezi. Dar Cine te iubește, te iubește și își dă seama ieși și tu în evoluția ta spirituală și în, în care poți și știi, evoluezi. Masochismul este o formă de neibire de sine. Masochismul este cea mai... este extrema neibirii de sine. Da? Masochismul este un om care se urăște atât de mult pe el însuși, Încât consideră că ar trebui să fie bătut. Și face plăcere că e bătut, pentru că consideră că așa merite să fie bătut. Uh, Neiubirea de sine. Uh, eu am avut șansa să cunosc, uh, mă rog, să ajung în intimitățile oamenilor. Și am avut uh, paciente care practicau inclusiv prostituție. Și la un moment dat uh, mi-a venit o, o, eu le spun doar pentru că Mă rog, dacă vede pe stradă, nu ziceai că se practica cea mai veche. Se spune: Doctor, zice, nu înțeleg cum. De ce vine Domnul mine un bărbat să urineze pe el? Deci, în momentul în care o, o persoană a, simte nevoie, deci asta este o formă de manifestare, bătaia, asta sunt forme de manifestare ale masochismului și a înjosirii, ale neînvinii de sine. În momentul în care Persoana respectivă consideră uh, că merită să urineze pe ea sau că merită să fie bătută. Asta este cea mai, uh, extrema, cea mai adâncă a neiubirii de sine, care nu este conștientizată Am întâlnit așa, așa Iar în extrema cealaltă, persoanele care, eu știu, se ieșită bădând sau urinând pe alte, sau făcând alte chestii, că le-am și eu astea, uh, Astea reprezintă forma de sadism care este, de fapt, o manifestare a neiubirii de oameni, sau a neiubirii de femei, sau a urii față de femei, ca să fiu mai, mai clar. Depresia poate fi o consecință a neiubirii de sine? Absolut da. Neiubirea de sine este strânsă legătură cu neiubirea de viață. Pentru că neibirea de sine este strânsă legătură cu Lumină, este strânsă legătură cu bucuria de-a Păi, dacă nu te iubești pe tine însuți, automat nu îți oferi nimic care îți face plăcere. Dacă nu-ți nimic care îți face plăcere, automat nu o să te bucuri de nimic. Dacă nu o să te bucuri de nimic, o să intri în depresie. Punct. Asta e. Deci, nu-i iubire de sine, nu îmi ofer nicio plăcere, automat intru în depresie. Pentru că nu mai ai de să trăi și nu mai bucur. Pentru că, Freud, a zis bine că nu zis că ceea ce ne face să trăim este plăcerea de a trăi. Principiul plăcerii ne face să trăim pe planeta asta. Și atunci, e foarte simplu. Nu mă iubesc pe mine, nu mă -mi ofer nicio bucurie. Nu mă bucur că trăiesc depresie. Pum! Deci, ne -i -i -i -i. depresia este o dovadă a de sine. Cum pot să-mi cresc iubirea de sine? Spunem că iubirea de sine poate să se crească prin că sunt cele cinci forme de manifestare a iubirii relativ la persoane, automat sunt cele cinci tipuri de manifestare a iubirii relativ la mine. În primul rând, începând prin am Oferi lucruri. Am oferit ce îmi place ca mâncare. Am oferit ce-mi place ca uh, citit, ca emisiune. Uh, să mă uit la lucruri care mi plac. Să mă uit la filme care mi plac. Să fac activități care mi plac. Să-mi ofer plăcere fizică. Că e vorba de sex. Că e vorba de mâncare. Că e vorba de masaj. Că e vorba de absolut orice. Să-mi ofer lucrurile care mi plac. <coughs> Să-mi ofer timp pentru mine. Da? Primul pas, primii, primi pași. Uh, primul pas pe care l-am făcut eu, uh, apropo de iubirea de sine, că am înțeles eu că există iubirea de sine, m-am gândit ce mi-ar place, era ce mai ce ar place mie să fac acum. Dom'le, uh, și simte că am văzut o covrigărie. Și mie îmi plac covrigii. Chiar dacă nu am văzut de ei, mie mi-au plăcut întotdeauna cu covrigii și mai ales dacă sunt cald și mai ales dacă sunt cu multă sară. <coughs> și evident că medicina te învață, că nu e bine să mănânci, că sare, că tensiune, că doamne și m-a dus și mi-am oferit niște covriști de acelați cu sare. Uh, și vreau să spun că senzația este extraordinară când îți oferi ție un lucru care îți place. Până la urmă să știți că nici măcar nu are uh, importanță prețul, și maniera în care ți-ai like. Nu poți să-ți oferi o mașină și să nu te bucuri de loc, și poți să-ți oferi un cobrin și să fii cel mai mic. În urmă, nu creți contează. Cred că cel mai ușor prin a te iubi pe tine însuți este să-ți oferi ceea ce îți ție. Dacă ești femeie, tu te și ofereți un. Să te duci la coafo, să te duci la cosmetică, să te duci la masaj să te duci să ți faci unghiuțele. Eu știu, chestii de fete. Iar ca bărbați, lucrurile care îți plac, că e vorba de pe sprint, că e vorba de uh, sport, că e vorba de un bilet la un meci de fotbal, că e vorba de eu știu ce. Să-ți ofer acel lucru și care nu depinde la, că, Până la urmă, sexul e o chestie care depinde încă de altcineva. Așa că e mai greu să o locui imediat. Dar uh, o să-ți oferi lucruri care depind de tine și care îți fac ție pe Un bilet la, eu știu, Finala Cupăi României, dacă îți place fărbă. sau să-ți ofer ceva care să-ți ce fie plăciat. Ne poate ajuta partenerul de viață să ne iubim mai mult? Absolut. Partenerul este foarte important. Partenerul ne poate ajuta să ne valorizăm. Partenerul ne poate ajuta să ne cunoaștem. Partenerul ne poate ajuta să vedem care sunt lucrurile. Partenerul ne poate da, ne ajută să ne dăm ceea ce avem nevoie. Partenerul te ne poate ajuta să conștientizăm. Adică, partenerul să spună, vezi că nu ești bine, vezi că nu te iubești, pentru că dacă te iubești, uite, ar, ar fi trebuit să uh, faci asta. Adică, de ce n ai făcut ceea ce îți doreai, dacă uh, chiar îți doreai? Uh, uh, partenerul te poate ajuta să te înțelegi mai bine. Pentru că el este, prin urmă, oglinda noastră. Da. Partenerul ne poate ajuta să ne iubim mai mult. Neiubirea de Sine este din viața asta mai înaltă, ca mai răspuns, neiubirea de Sine poate să fie și din viața asta ca formă de educație, ca formă de culpă, dar poate să fie și din alte vieți. Sunt persoane cu valori mari, care în alte viață au fost preoți, călugări, sau mai știu eu ce. Sau așa zici Sfinți, mă rog care în viața asta se întorc și care au probleme, apropo de iubirea de Sine, pentru că au confundat uh, neibirea uh, asta, uh, smerenia cu și au învățat să nu se iubească pe ei și și în viața asta trebuie să învețe iubirea de Sine. În ce fel ne poate ajuta cunoașterea spirituală în creșterea iubirii de Sine? E foarte simplu. Haideți să vă spun ce importantă e iubirea de sine Să vă spun cine sunt eu. Dacă vă spun, de exemplu, acum, eu sunt Dumnezeu, o să zic că a nebunit Argeșanul și uite ce ajung să spun. Haideți să o logică simplă. Dumnezeu a creat Universul. Dumnezeu a gândit prima oară Universul. Dumnezeu a gândit, a gândit Universul și l-a creat. Și l-a creat din ce? din energie, din Lumină, care ce și Lumea ce reprezintă? parte din Dumnezeu. Deci avem Dumnezeu care a creat Lumea din El însuși, din Dumnezeu. Deci Lumea este creața Lui Dumnezeu. Bun. În lumea asta apărem noi oameni. Care oameni suntem creați de Dumnezeu. Cum suntem creați de Dumnezeu? Din carne și sânge. Carne și sânge care ce sunt? Energie. Care ce sunt? Lumină. Care ce sunt? Dumnezeu. Deci, Dumnezeu a creat lumea din Dumnezeu și corpul meu este creat din Dumnezeu. Deci corpul meu este Dumnezeu. Spiritul. De unde e? Păi, care De cine e creat? De Dumnezeu. Din ce? Din Dumnezeu. Și atunci trupul și Sufletul meu și Spiritul meu nu sunt. Dumnezeu. Și atunci eu nu sunt un Dumnezeu în manifestare. Bun. Și dacă eu sunt un Dumnezeu în manifestare, vă seama ce important sunt. Și fiecare dintre voi, că de asta spune Hristos, Dumnezeii Sântești și fie ai Celui Prea Înalt, dar ca oamenii muriți și ca unul dintre căbenii cădeți. Pentru că El a înțeles că, și vă mai dau un exemplu. Spune Hristos la un moment dat, este întrebat de către Apostolul. Cine ești tu? Și Cristos a zis: Oare voi nu ați înțeles că eu sunt într-un Tatăl și Tatăl într-un Nimeni și revin? Deci, Dumnezeu a creat lumea. Din Dumnezeu. Noi suntem creația lui Dumnezeu. Din Dumnezeu. Și am. Da, eu sunt în Dumnezeu sau în afara lui Dumnezeu? Sunt în Dumnezeu. Bun, dacă eu sunt în Dumnezeu, există vreun loc unde nu e Dumnezeu? Nu e. Deci, atunci, Dumnezeu e în mine. Și atunci pot să vă spun ca și Cristos. Oare voi nu-ați înțeles că Dumnezeu e întru mine și eu întru Dumnezeu? Adică oare voi nu-ați înțeles că Tatăl e întru mine și eu, tu Tatăl? Dar asta nu e o chestie care se aplică tuturor. Deci fiecare dintre voi sunteți Dumnezei? Ei, asta a uitat să vă, explică, să vă explice Biserica. Și evident că în momentul în care eu conștientizez că sunt Dumnezeu, creat din Dumnezeu, și că fiecare dintre voi sunteți Dumnezei, creați din Dumnezei, de ce sunt cu voi? De ce să nu vă respect? De ce să nu vă iubesc? Și atunci nu e firesc să mă iubești și să mă respect pe mine? Pentru că sunt creația Lui Dumnezeu, din Dumnezeu, manifestarea Lui Dumnezeu. Și încep să vă întreb. Bun. Și dacă eu sunt Dumnezeu și conștientizez și cunoașterea asta de Sine, mă ajută să înțeleg că, de fapt, sunt o formă a Lui Dumnezeu de manifestare? Cu liber arbitru, etc. Asta nu înseamnă că sunt atât de important și că merit să fiu iubit, dacă Dumnezeu mă iubește atât de mult încât a creat tot teatrul ăsta numit Lume, numit Planeta Pământ, numit România, ca să evoluezi și să învăț, și să înțeleg. Și să învăț să mă iubesc. Și atunci nu înseamnă că sunt foarte important? Ah. Există o legătură între ego și virea de sine? Nu. Ego-ul este diferența între ceea ce sunt și ceea ce cred eu că sunt. Când ceea ce sunt este aici și eu cred că sunt aici, diferența se numește ego. Eu am ego în momentul în care nu știu cine sunt și nu sunt în autentic și cred că sunt altceva decât sunt în realitate. Dar pe măsură ce știu cine sunt și mă descoper, eu mă unesc pe mine, deci ăsta sunt eu, Asta este ceea ce sunt în realitate, ăsta sunt ceea ce sunt eu, ăsta e ego -ul. Dar pe măsură ce se apropie și se suprapun, ego-ul dispare. Pentru că eu știu cine sunt. Nu mai are ce să am ego ce să am ego din moment ce eu știu cine sunt? Eu sunt cetățean al Planetei Terra. Bărbat, umanoit. Pe Planeta Pământ, învăț. A, m-am născut în România. Da, sunt cetățean român și am pașaport românesc. Dar pot mâine să plec într-o țară să S-am alt pașaport altă naționalitate. Mă rog, Alt Pașaport. Ok? Și atunci, ceea ce e important este că suntem oameni, ceea ce e important este că suntem Sfinite pe Planeta Pumult, nu are importanță de unde venim, adică unde locuim pe Planeta asta. Care este cel mai mare obstacol pentru a ne -a iubi pe noi înșel? Culpa. Uh. Sentiment. Nu, nu culpa. Uh, uh, uh. Faptul că o considerăm că nu merităm să fim iubiți. Faptul că considerăm că am greșit. Faptul că considerăm că uh, suntem mai uh, jos decât suntem în realitate. Faptul că nu știm de fapt că Dumnezeu ne iubește. Faptul că uh, ne e frică să nu cădem în în orgoliu. Faptul că ne e frică de narcisism. Deci sunt multe cazuri, motive pentru care nu ne e frică să ne iubim. Dar cel mai mult este pentru că nu ne cunoști. În momentul în care te cunoști, știi să te valorizezi, pentru că știi care că sunt atorile și defectele de tale. Ce este obezitatea ca formă de manifestare a iubirii de sine? Pu, Deci este obezitatea o formă de manifestare a iubirii de sine? Absolut da. Obesitatea are foarte multe cauze. Câteodată are, este o formă de autoflagelare. Na, corpul ăsta urât, care nu-mi place. Mănânc și fac și mai urât. Da, este o formă de neiubire a propriului corp. Sau este o formă de neiubire faptul că m-am născut femeie și nu-mi place faptul că sunt femeie și nu vreau să fiu atrăgătoare ca femeie și atunci mă urățesc special ca să nu mă placă bătra, bărbații să nu mă atrag. atragă. Sunt femei care se urățesc special după știna, special special pentru că au trecut prin durerile nașterii și ca nu cumva să mai pună soțul, bărbatul mâna pe ele și cumva să rămână, rămână sănăcinată, să facă copii, să le doară. Și atunci renunță, uh, uh, adică se încrașă special ca să nu mai atragă din punct de vedere sexual. Dar în general obezitatea este o formă de manifestare a neiubirii de sine. Și de e și o formă de suprimare a instinctului sexual cu poftă de mâncare. Pentru că nu înțeleg că sexualitatea este o formă de manifestare a iubirii. Operațiile estetice sunt o manifestare a iubirii de sine? Absolut da. Nu îmi iubesc corpul, nu îmi place de corpul meu, nu mi place de mine. Și atunci apare nevoia să-mi schimb ceva în estetic. Sânii, nasul, gura, etc. Problema este că e un medic chirurg, estetician, care a descoperit că sunt femei care nu se iubeau și oricum nu aveau și care nu și-au schimbat de genul Aline, indiferent de pe operația estetică s-au făcut. Pentru că ne iubirea de sine era atât de profundă că nu avea nicio legătură cu nasul sau cu sânii sau cu fesele sau cu mai știu eu ce. Și atunci a apărut psicocipernetică și de la aia, mă rog, a derivat neuroprogramare linguistică ca să ajute oamenii să învețe să se iubească și să accepte să se accepte și să se iubească așa cum sunt. Da, aparațiile este ce? Sunt o formă de manifestare a neibirii de sine. Cum să se manifestă lipsa de iubire de sine în cuplu? Am spus asta că apar cele două manifestări de victimă și de călău. Mă rog. O să te iubești pe tine dacă nu iubești femeia din tine bărbatul, sexul, viața pe Dumnezeul Absolut nu. Deci dacă nu iubesc viața, nu am cum să mă iubesc. Pentru că eu sunt viața. Înăuntru meu există viața. Dacă nu iubesc femeia, nu am cum să mă iubesc. Pentru că prin mine trece principiul feminin, IN. Pentru că în mine există inul, organe IN, există energia IN, energia principiului femin care trece prin mine. Deci un om nu este numai IN, este are ambele valențe, masculin și feminin, și dacă nu iubesc femeia din mine, e ca și cum n-aș iubi o parte din mine. Dacă nu iubesc pe Dumnezeu, nu pot să mă iubesc pe mine, pentru că Sufletul meu e parte de Dumnezeu, eu sunt parte de Dumnezeu. Deci am cel puțin astea pe care nu le iubesc, deci nu mă pot iubi complet dacă nu. Dacă nu iubesc sexul și n-am sexul, nu mă pot iubi pe mine, pentru că parte din mine este sexualitatea, parte din mine sunt organele sexuale. Deci dacă nu înțeleg, nu cuprind sexualitatea, nu am cum să mă iubesc. Eu sunt un tot. Gândire, Suflet, Conștiință, deci sexualitate. Conștiință, Sentiment, Sex. Deci dacă nu reintegrez, nu înțeleg acest tot. Eu sunt făcut după creația, din creația de, sunt făcut de Dumnezeu. Penisul e creat de Dumnezeu. Organele sexuale sunt făcute de Dumnezeu. Deci noi suntem făcuți de El. Cu funcțiile astea pe care le avem. Și atunci, a mă iubi pe mine, înseamnă să mă iubesc cu totul. Cu tot cu creier, cu tot cu, mă rog, organele sexuale, cu toate cu defectele și calitățile mele. Uh. Mai aveam niște întrebări. cum a influențat creștinismul, iubirea de Sine și de ce? Păi e foarte simplu. Pentru că oameni care te tot repetă, nevredicul de mine, de păcătoțul de mine, evident că ajung să, să mă iubească pe ei și, și să se depărtească de Dumnezeu. Pentru că ideea este ca noi să ajungem către Dumnezeu. Deci să ne îndumnezeim, nu să ne uh, autofrage ramă. Autorecompensarea poate fi o formă de manifestare a Iubirii de Sine? Absolut da. Deci, să faci lucruri și după aceea să-ți oferi recompensă este o formă de manifestare a Iubirii din Sine. Uh, poți să-ți oferi lucruri și fără să fie neapărat recompensă. Dar parcă au o semnătate mai mare când consider că și ai făcut un lucru. Și atunci, uh, întreprinzi o acțiune, Obții un rezultat pozitiv și atunci te recompensezi, asta are o altă valoare chiar și pentru tine. Și este o formă de manifestare a iubirii de sine. Investiția în noi este o formă de manifestare a iubirii de sine, absolut dar. Cea mai bună formă de manifestare a iubirii este investiția în noi, în cultură, în cunoaștere, în spiritualitate, în uh, absolut orice. Cea mai bună investiție suntem noi. Cea mai bună investiție ești tu. Cea mai bună investiție sunt eu. Cum să spun eu, Dumnezeu nu o să te trădeze. Da? Ceilalți oameni, mă rog, pot să-și vad de ale Da Dar, în perspectivă, eu am fost considerat egoist, pentru că eu mi-am văzut de calea mea ca Și am lăsat de parte oameni care, în momentul respectiv, nu mă puteau ajuta. Dar să știți că, uh, nu o să puteți să ajutați pe nimeni, dacă voi nu o să fiți ok. Deci să zicem că toți suntem așa, într-o mare agitată. Degeaba mai încercați să ajutați pe cei din jur. Pentru că vă înnecați cu E Înlotați pentru unul Dumnezeu la mal. Și de pe mal, nu aveți decât să aruncați spunei câte vreți de toți cei care nu a. Dar din apă, aveți toate șansele să vă îndecăți cu toți. Și atunci, nu este o dovadă de egoist dacă investesc în mine, ca și cunoaștere, ca și spiritualitate, cu un singur amendament în perspectivă, sau în momentul în care ajung la un nivel, să folosesc treaba asta ca să-i ajut pe ceilalți. Dacă o fac doar pentru mine, perfect. Ajunge acolo la Dumnezeu și vei fi singur. Dar dacă fac asta și îi ajut și pe ceilalți, automat o să uh, am mult mai mult de câștigat și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere emoțional. Mă refer cu iubire, relaționare cu oamenii. Care este legătura între iubirea de sine și iubirea de Dumnezeu? Păi vreau să vă spun ceva. Nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu dacă nu mă iubesc și pe mine. Pentru că eu nu pot să dau o întreaga dimensiune a iubirii mele dacă eu nu sunt conștient cine sunt. Cine crede că îl iubește pe Dumnezeu, dar nu se iubește pe El însă, de fapt, nu poate să iubească pe Dumnezeu. Pentru că neibirea de sine este o piedică în calea iubirii. Și atunci, evident, dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu, o să ajung să înțeleg pe Dumnezeu. Dacă ajung să iubesc înțeleg pe Dumnezeu, o să ajung să înțeleg de ce am creat. Dacă ajung să înțeleg de ce am creat, o să ajung să mă iubesc pe mine. Deci, iubirea de Sine duce în perspectivă la iubirea de Dumnezeu. Dar și iubirea de Dumnezeu duce în perspectivă la iubirea de Sine. Pentru că eu cu Dumnezeu suntem unul. Și fiecare din voi cu Dumnezeu este unul. Chiar dacă apare această diferență între noi și Dumnezeu, se datorează unor idei greșteală noastre. Dar, înainte de noi tot acolo suntem. Și ideea este că dacă eu înțeleg că prin mine se manifestă Dumnezeu și eu iubesc pe Dumnezeul din mine, nu pot să nu mă iubesc în perspectivă sau ce din și pe mine. Deci, a mă înțelege pe mine, înseamnă a ajunge să mă iubesc. A înțelege pe Dumnezeu, înseamnă a ajunge să-L iubesc. A înțelege pe Dumnezeu și al să-L iubesc. În perspectivă, duce să mă înțeleg și să mă iubesc pe mine și invers. Bun. Cam astăzi sunt întrebările apropo de iubirea de Sine. Nu știu. Sper să vă fi fost de folos. Pe mine m-a preocupat și chiar m-a preocupat din perspectiva mea și din uh, și în emoția mea spirituală. Pentru că, într-adevăr, iubirea de Sine este un factor important în evoluția noastră. Să o fie de folos o seară bună, vă doresc.